ویلسون اونجا قرار میگیره الان به نظر میاد هر سیستمی که همانانسازی کنه جایش پیدا کنه حتما انتخاب طبیعا روش عمل میکنه و اگر همانانسازی کنه جهیشم پیدا میکنه یعنی اصلا همانانسازی کنه کافیه شما هر چیزی که سیستمی که ببینید نه لزومن ژنتیکی، نه لزومن با دی این ای اطلاعاتشو منتقل کنه به سیستم مشابهی هر چی این کار بکنه انتخاب طبیعی روش اثر داره چیزی که بهش میگن کین سلکشن اسمش هم داروین گذاش اولین بار مثلا همیلتون این آدمای خیلی مهمی هم. مثلا همیلتون روی این خیلی کار کرد این کارای این شکلی الان با ذریب خوبی نشون داده شده که خب واقعیه یعنی مثلا چه میدونم تو طبیعتم مثلا شامپانزم ام یه تیکی بیاره به اونی میده که رابطه جنتیکیش با خودش نزدیک داره توی همون قبیله خودشون که همه هم خشابندن I asked Dr. Wilson why he wrote this book on Darwin. This is a book that badly has been badly needed by uh, scientists and general readers. Uh, it is uh, the actual books themselves, uh, as Darwin wrote them in the first edition. And I put them together uh, in a set that uh, is chronological, and it kind of tells the story of Darwin's life, from his voyage as a young man around the world to the development of his ideas that started with animals and plants and went on to the end in humans. And uh, It has, as part of the uh, contribution, my commentary on what each of these books proves and how or at least proposed, as well as the. Uh, an index and so I prepared, a general index that covers all four books together, uh, and has the terms that Darwin used, the places he was in, uh, and also even uh, modern terms for ideas that he had but he didn't formulate very well uh, to help the reader and the historian identify uh, where to look. Uh, and I think that's going to be... Uh, a very effective way then to get into Darwin and do general reading and also scholarly research. Hylian Kopf, one of the great talks about Wilson is showing some of his books که یه طعنه‌ای هم در واقع به روانکاوی می‌زنه این جورایی می بحثش یه مقاله مشهوری داره توی کتاب در جستجوی طبیعت به اسم درباره مار و اینکه چجوری مار توی درص مثلا توی اثر تکامل ماجوری تکامل بده ما نه کلاً جوری تکامل پیدا کردیم که ما رو خیلی سریع بتونیم بشناسیم و یه واکنشی هم را با ترس در واقع بهش نشون بدیم و این چه جوری تبدیل شده به یک نماد فرهنگی که توی فرهنگ‌های مختلف نواد طراحی خیلی متنوعی دربرش میشه بعضی وقت به عنوان موجود مقدس بازنمایی شده بعضیش به بعضی عنوان در واقع موجود پلید که مثلا خب نمونهش مثلا هم آژیدهاک و ماری که باعث هبوط انسان شده و این چیزا تو فرهنگ خودمون خب خیلی زیاد تا تقریبا تمام به اصطلاح فرهنگ ها این صورتبندی بندی که ویلسون از این مسئله داره این که فکر کنم اگه بخوام تفاوتش رو با نگرش روانکاوی بگم بگم اینی که انگار ویلسون معتقد یک پدیده طبیعی عینی هست که برای انسان و یا کل خیلی اهمیت داره این بعدش تبل شده به یک در سیر تکامل و با پیچیده‌تر شدن مغز انسان و تر شدن فرهنگ شده به تبل به نماد فرهنگی ولی خب ظاهرا توی بحث روانکاوی انگار این بصلا این توجیه ها رو نداره خیلی معلوم نیست دقیقا این چجوری می‌خواد این مسئله توضیح بشه فکر کنم دلیل نقدش هم همین باشه درسته ببین نقدش این بر نقد عمومیئه که همه دارن تقریبا میشه گفت یعنی همه شناخته تا تقریبا این نقد به روانکاو اونایی که شناخته جدی یعنی نقده به روانکاوی دارن و ویلسون هم داره و دربارش نوشته توی مثلا خاطراتش مصاحبهاش و, و بیشتر میگه یعنی مثلا مقاله خیلی رعشمن درورش نداره ولی لا تو میبینی که یه حمله های گوی و فتوندی میکنه ببین اینطوری بگم که ما توی روانکاوی یعنی حالا اگه بخوایم بهش نگاه کنیم میقدار انتقادی حالا دوستای منم دوستان خیلی خوبه خیلی فریختگی دارم که خیلی هم دوستشون دارم و روانکاوم امیدوارم اونها بر من ببخشن این حرفی که دارم الان میزنم رو البته همیشه ما در ورقه کلنجار می‌ریم با هم دعوا داریم در مورد این حرفا متو ببینید روانکاوی اگر حقیقته اون ارادت به حقیقت مطرحه روان کاوی رو باید نقدش کنیم دیگه روان کاوی یه سری پیش فرض داره این پیش فرزا اگر شما رسیدگی پذیرش کنید محکش بزنید میبینید غلطه خب یعنی اینکه مثلا مثال بزنم براتون مثلا اینکه کودکان پسر در قبل از سن بلوغ به پدرشون حسد جنسی دارن الان شباید فراوانه داریم که نشون بوده غلطه نیست نه خب این دیگه این مبنای کل اصلا این چارچوب نظری سیر تحول روانی انسان اقده اودیپ اقده الکتراس اینطوری پیشنون خب غلطه اینطوری نیست این ایده که مثلا پدر کشتن پدر خب ایده اینکه زنای محارم یه چیز خیلی بنیادی و عمومیه و تین به پدر و میل به کشتن پدر یه چیز عمومیه خب اینطوری نیست اینا ببینید ارکان این نظریه است یعنی پیشفرزای ساختمان علمیه که ساخته شده خب اینجوری نیست یعنی سادست هستم محق زدن اینا برای برام عجیب مدافعانش در واقع چی میگن ببینید شما خب اگه اینطوری باشه شما باید توی همه جوامع تعداد آدمایی که توسط پسرشون کشته میشن زیاد بشه دیگه یکی از محدودترین ترین قطعا در کل تاریخ در کل جوامع پدرکشی بسیار بسیار محدوده به همین ترتیب اگر یه همچین چیزی باشه شما در جوامه مختلف باید بالاخره زنای با محارم زنای پسر با مادر دختر با پدر باید ببینید دیگه خیلی خیلی خیلی محدوده یه چیز خیلی نادر است و این هایی که دارم میگم از نادرترین قتل و از نادرترین زنهاست هاست و در این حالت خب نمیشه شما بگی که نه این هست ولی همیشه داره خیلی خوب سرکوب میشه اگه هست شما ببینیش همینطوری فرض چیز نیست و حالا ما شماید فراوان داریم که اصلا ما با بو خیشاوندان نزدیک منو تشخیص میدیم و میلی جنسی بهشون نداریم اصلا و قضیه فقط به آدمی که ژنتیکش این ما هست نیست یعنی شما اگر بچگی مثلا با یه دختری از بیرون توی خونتون بزرگ شده باشین مثلا به فرزندی قبول کرده باشن یه نفر که رابطه جنتیکی هم نداریم با همدیگه بزرگ شده باشین بوی او رو به عنوان خواهرت و میل جنسی دیگه بعدا بهش نداری در حالت پایه یعنی به طور آماری به طور چیزش این شکل طبیعیش این شکلیه و خب غلطه بنابراین یه نقد اینه که روان کاروی زیر زیربناش غلط هستن و بر مبنای یه چیز می سازه یه چیز دیگه که ویلسون خیلی روش تاکید میکنه اینه که حالا ویلسون روی این خیلی تاکید نداره این تاکید منه منتها روی این دومی رو روش شناسی اینکه خب از کجا این گزاره‌ها داره میاد بچا مبنای الان این حرفا داریم میزنیم مثلا مجسم کنید که من میگم که تو کتاب توتم و تابو شما میخونید که پدرکشی اولیه رخ داده در ازل در ابتدای تاریخ و پدرخوری رخ داده کشتن و خوردن پدر رو که بهرمند شدن از قدرت پدر و و این فرافکنی شده بر جانوری و اون جانور تابو و توتم ایجاد کرده یه ماشین اینطوری فرهنگی پشتشه. که بعد این به عنوان پدر نمادین عمل میکنه دیگه الا که لاکان جدید می‌زنه پدر نمادین عمل میکنه دال چیز نمیدونم دیگری بزرگ دال اعظمه و این بحثایی که حالا جدید داره میشه زبانشناسانه شده چرخش زبانی کرده اونطور شما کل این ماجرا رو وقتی نگاه میکنید می‌بینید آقا پدیده پدیده‌ای که ما داریم شیه پدیده اینه که مار یه نماد فرنگی دیگه خب مار تابوه یه جایی میگن نکشید ما رو جفتش میاد میزندتون شما هنوزم تو تو روستان همشنیده ای هست یا یا اینکه برعکس میگن نه مارو رو بکشید خرفستره اصلا خسترکوب داشته باشید مارا رو بکشید خب این یه پدیده فرهنگیه تو یه دونه کشور. یه تمدن هر دوتاش هم میبینید یعنی شما هم مار ایلامی دارید که مقدسه هم مار توراتی دارید که نامقدسه خب آجیده ها کم دارید. اینا رو موقعی که کنار هم دیگه میذارید میخوایید توضیحش بدین دیگه توضیح دادنش با یه چیز مشکلتره بعیدتره دیگه ناپذیرتر که خب علمی نیست روش درست نیست عقلمی نیست اصلا یعنی اگر من بخوام مثلا توضیح بدم که الان چرا پوریا ریشش رو زده و بعد اینو بخوام وصف کنم به این که مثلا مثلا فرض کنم دایناسور ها داشتن و این دایناسورها اون فرنگشون در اثر برخورد شاب منقرض نشده ادامه پیدا کرده و رسیده به ما چون دایناسوریش‌تر من منو فوری الانشمون رو زدیم میشه اینطوری فرض کرد ولی خیلی فرض خیلی بعیدیان همچین چیزی در مورد روانکاوی حمله ای که ویلسون میکنه بیشتر اینه میگه ببخشید شما فرض بعیدتر داریم میارین برای توضیحش ساده‌تر این چیز ساده‌تر توضیحش شناختی داره خیلی وقته. یعنی میمونا وقتی شما میگه اینطوری صدای مار در میاری ما آدما محبت عمره سرنگو میخواد هشدار بده به یکی صدای مار در میاریم میگی س... هیچی نگو سکوت و صدای مار دیگه از مار میترسن من بچه میمونم میترسه غریزی بچه آدمم میترسه قریزی فقط مار هم نیست ما هممون از حشرات کوچیک میترسیم نوزاد اینجوریه نوزاد بدون رو بدنش حرکت میکنه چیز میکنه آدمم این جوریه بچه شامپانزه اینجوریه بچه, بچه, بچه اورانگوتانم اینجوریه چرا چون انگل بودن دیگه اینا رو ما از تکاملی یاد گرفتیم اینو پیدا کرد. ویرسون اینطوری توضیح میده اینا رو یعنی میگه یه سری از عناصر فرنگی سیمکشیه سیم‌کشیه. حالا ویلسون اینو میگه عصبی یا پینکر بیشتر میگه عصبی. ویرسون میگه یا اجتماعی دارن و اونم تکاملی میگیره و این حالا خیلی جای بحث داره دیگه این نقطه حمله داکینز به ویرسون هم هست که کجا چجوری چیز از تکام نش فرهنگ و مکانسم شییه و این جای بسته my book I deal right away with the meaning of meaning because I knew I would be attacked like a disturbed nest of hornets by philosophers if I did not And of course, meaning has a number of meanings. But generally speaking, after you've gone past the basic religious definition of meaning, which is, well, of course, a divine creator is responsible for the design and nature of humanity. And what else do you want to know? After you get past that particular response, then the subject moves to meaning as history that is essentially what are we and why where do we come from and this is part of meaning too where are we most likely to be headed and i like to suggest that in order to answer those questions we cannot do it with religion Uh, because every religion has, or every religious faith, rather, has a different creation story, story of how the universe and earth and people came into being, and every faith has its own special accounts of supernatural events, and they differ one from the other, and they are in competition, and in any case, They uh, cannot be boiled down to any kind of a coherent explanation because religious faith is very much a product of human culture. And we can't really figure out just what we are, what our meaning is, by introspection. دقیقا, توی دقیقا در رابطه با همین موضوع فکرم اگه کنم اگه اشتباه کنم با کتاب یکبارچگی دانش یک, یک موضوع اشاره میکنه اینی که خیلی از این چیزهایی که ریشه تکاملی داره با سیر فرهنگ تشدید میشه اسمش فکر کنم گذاشته تکامل همپایه و فرهنگ یعنی اینکه مثلا درباره مار مثال بزنیم اینکه خب یه ریشه تکاملی داره ما سری ما مارو یعنی حتی خود ما هم که هیچی فکر کنم یه سیم نسبتاً زخم مگه ببینیم رو زمین داره حرکت میکنه مورمور میشه بدنم مثلا بعد خب این این ریشه زیست داره ولی انگار فقط این نیست اون بس فرهنگیه خیلی ت... به اصلاح اینگار یه جور مثل زامن عمل میکنه برایش تضمین میکنه که حتما این اتفاقه این بار بیفته و چیزی که اسمش گذاشته تکامل همپایی ژنتیک و فرهنگ، اینگار این دوتا با هم تأثیر میذارن یعنی مثلا در طول زمان شاید این مثلا به صلاح... به مسئله فرهنگی که تابون میشه مثلا مار روی اینکه چقدر مخصص باشیم روی اون حرکت مثلا یه سیمی که داره حرکت می‌کنه شبیه ماره و اون تاثیر میذاره تشدیدش شاید می‌کنه یعنی انگار این اتفاقا داره می‌افته فقط یه طرفه نیست از اون طرف ماجرام هست دقیقا دقیقا و این الان یعنی اینطوری میگن حالا خود ویستون هم تو همون کتاب اصلا این مفهوم اون کوالوشن این مفهوم همین که الان گفتیم حالا همون کتاب <تصف> تو توی اولین بار سوسیو سوسیوبیلوجی اینو مطرح می‌کنه یعنی ایدش قدیمی‌تره اونجا میگه که تو اساس بیولوژی این که ببین یه فراینده دو تا روند تکاملی موازیان با هم دیگه ولی به دلیلی اینو خیشا بندی با هم پیدا میکنن خیلی وقتا همزمان هم مکانن یعنی در این حد ممکنه باشه خیلی وقتا ولی مکانیسم های مشترک دارن خیلی وقتا ساختارای یکسان داره و بعدا تبدیل به فرایند میشن یعنی در هم تنیده میشن دیگه شما تو تکامل یه دونه فرایند داری حالا یه نمونه دیگهش اش مثلا مدل مارو مثال زدی یه نمونه خیلی مشهور شیر خوردن آدمه دیگه تو همه جانوران شیر مادرشون فقط میخورن فقط در دوران نوزادی یعنی اینکه یه جانوری شیر یه جانور دیگر اون هم در حالت بلوغ بخوره خیلی کار عجیبیه منطقه ما توی چیست؟ ما این جانورانی هم که ببینید شیر میخورن اصطلا مثلا میگن مورچه شیره شهتم میخوره شیر نیست این در واقع چیزه حالا گلاب بهتون تو مدفوعشونه یعنی یا چه میگن زنبورا شیر میدن به لاروا ژله سلطنتی میدن شیر نیست این از قدر بزاگیشون ترشم میشه یعنی ساختارهای فیزیولوژیکش متفاوته شیر یعنی اون چیزی که در پسانداران برای بچه چیز میشه در بالا قابل گوارش نیست هستن منطوله اتفاقی که افتاده اینه که در انسان شما آنزیم در واقع پیدا کردید و تونستی اینو چیز کنی. کنیم بعد این آنزیمه این نشون داده شده که گسترش این آنزیم توی جمعیت ها با گسترش دامپروری موازی بوده اتفاقش به احتمال زیاد به احتمال زیاد که نهالا تقریبا میدونیم قطعاً توی رشته کوه ایران خودمون افتاده یعنی حدود 9000 پیش از میلاد در اولین بار آدما بز رو که اهلی کردن شیرش هم میخوردن و این شیری که می‌خوردن آدم بالغ میخورده. احتمالا اول برای تغذیه بچه استفاده می شده آدم بالغ میخورده و احتمالا میخورده خوابش میگرفته، اسال می گرفته, گرفته و غذا بوده بالا میخورده. بعد اینو پنیرش کردن ماستش کردن یه بخشی از اون فرایند رو به باکتری سپردن و ببین اون وقت شما یه باکتری دارید که کارششون که پنیر درست کنه. این باکتری تو طبیعت هست یعنی، تو, تو طبیعت هم شیر یا جای بریزه این باکتری میره بیشکنتش آنزیمشو داره منطقی این آنزیم الان میاد یه بخشی از لوله گوارش آدم میشه یعنی ما شیر میخوریم و ما پنیر میخوریم و یه بخشی از بیوم لوله گوارشمون دیگه باکتری که تو پنیره و اون باکتری تو لوله گوارشمون همون کاری رو میکنه تقریبا البته به ندرت تا رود بزرگ میرسه جایی که اون باکتریا هستن ولی شیری اگه به اونجا برسه این نیشکنه به صورت لکتازی برسه این آنظیمش رو داره و بعد شما میبینید که اون جمعیتی که در واقع لاکتاز داره میتونه این کار رو انجام بده گسترش پیدا میکنه پا به پاش دامپروری هم گسترش پیدا میکنه بعد گاو اهلی میشه دیگه گاو شیر میده اصلا شیرش مهمه دیگه گاو گوشش خیلی مهمه شیرش مهمه و این یه ارتقا توی همون فرایندی که قبلا حرفش رو زدیم این در واقع کوایوولوشن دیگه یعنی به این معنیه که گاوهای هم تکامل پیدا کردن شیر بدن اصلا گاو وحشی که انقدر شیر نمیده دلیل نداره نمیدونم بوسنده توی طبیعت که اینقدر شیر نمیده این در هم تنیده شدن فرایندا خیلی وقتا هم حالا دا جیز، داک، بلسون کوئولوشن رو که میگفت دوتا فراینده میگفت تو کتاب ساسیوبیولوژی منطقه الان به نظر میاد که اصلا دو تا هم نیست یه شبکه است یعنی چند تا فرایند با هم دیگه ترکیب میشن و بعضی از این فراینده با هم رقابت میکنن ترد میکنن هم دیگر رو تو شیر میخوری خوبه ولی خوابت میگیره شکارچی ممکنه بزننت شکارچی تنظیم میشه اونی رو بخوره که شیر میخوره فلان ساعت میخوابه یعنی نه همه اون وقت رو هم دیگه دومینویی تاثیر میذاره the humanities and science were not always separate Individual pursuits, and that they need to collaborate again. I I I always think that art and science are two long-lost lovers yearning to be reunited. And and you talk about the first enlightenment, the second enlightenment, and hope for a third enlightenment, which you're getting started with this book you've written. What what are the three enlightenments? I think it's time for an a third enlightenment. Um, the um, what we have in the humanities uh, right now uh, is, and the creative arts, is a difficulty. Shall I call it as I might say? You know, an outsider speaking. I haven't made my mark. You know, in humanities. Uh, but it appears to me that, first of all, uh, the humanities and the creative arts are hobbled by the limitation, deliberate limitation of our work and uh, the humanities work and imagination to uh, only two senses, sound and sight. We are audio-visual creatures. Uh, we, um, are among the rare audiovisual creatures on this earth. There are also uh, uh, birds, and frogs, and crickets, and not much else. They're audiovisual. 99.9% of all the creatures on the earth have uh, evolved to their uh, condition of survival and triumph by uh, other senses. Uh, the other, well, other senses, yes, like smell, chemical, chemical. 99% percent of all the organisms on Earth get through life communicating with chemicals, and well, some humans do that too. And some, and then you know, there are others that uh, communicate by electrical currents, and so on and on. In other words, the world around us is filled with organisms that are. Uh, that have totally different minds from our own and senses to activate the minds and their activities. And it occurs to me that uh, humanities, the scholars and creative artists, especially, especially those of the various creative artists, have a great world to explore and express. And I'm not quite sure how that could proceed, but it's got to be true. that there's going to be uh, interdisciplines between science and humanities with creative arts, new disciplines in a borderland, new experimentation, if we can find out a way to do it. So you really might think like uh, a, an antelope or an ant or whatever uh, in some new creative way. I don't know how that might be done, but the other problem with the humanities and creative arts is Uh, they have no roots. Uh, there is, uh, most people writing creatively in the humanities, uh, and I expect to see uh, people start to, you know, shuffle and start booing But to say this, but you have no roots. They have no roots. That is to say, our emotional apparatus, everything we care about beyond animal behavior, our own animal elements of behavior, the emotional apparatus that defines us as humans, that drives us, uh, was found, uh, evolved uh, not 6,000 years ago at the beginning of literacy or the Neolithic 12,000 years ago. It evolved millions of years ago. And we now know enough of what happened to begin to imagine what the roots of our behavior is. In other words, why we would have empathy, How best to use it? How they might have used it? These are wonderful things for the humanities and fine arts. It says to me. It seems to me, even though uh, there's also still far under researched by the natural sciences. Yet, I would think that together uh, we could find common ground in a way that was not possible in the first um, Enlightenment or the second Enlightenment. Uh, that finally died out in the early 19th century because science couldn't fulfill its promises.